Mä oon Iida ja nyt mä aion kertoa vähän omaa tarinaa omasta elämästä ja mun mielipiteistä ja miten ne on muokkautunut sellaisiksi, kun ne on muokkautunut. Meillä on sellainen kulttuuri tässä maailmassa, että ähm, niin tietynlainen keho, kuva opetetaan jo pienestä asti. Sitä näkyy mm, lastenohjelmissa, mainoksissa, ihan kaikkialla. Ja, Meistä ei varmaan kukaan ole elänyt ilman, että olisi joskus itse ajatellut tai kuullut jonkun sanovan. Että ei luoja voispa olla jollain tavalla erilainen ulkonäöltään, Voisipa olla laihempi, äh, lihaksikkaampi, mitä vaan. Pienestä astista sitten sai katsella niinku vierestä. Ihan vaikka oma äitikin katsoo peilistä itseensä puristelee vähän vatsamakkorailta ja on silleen, vitsi, kun tuli taas syötyä tai jotain muuta vastaavaa, joka on ihan tyhmää ja sellaista pitäisi joutua katella. Lapset omaksuu sen kulttuurin, jonka aikuiston on jo omaksunut, koska aikuist levittää sitä lapsiin. Ja sitten lapset levittää sitä toisiin lapsiin. Ja sitten muodostuu joillekin jopa niinku kiusaamisen aihe. Niinku jotenkin, jotenkin se on, että jos on vääränlainen ulkonäöltä, niin se on oikeutettu. Tai se oikeuttaa muut niin sanomaan tyhmiä juttuja, kohtelemaan huonommin. Ja sekin on ihan älytöntä. Mun äitillä on ollut syömishäiriötaustaa. Mulla on ollut sellaisia ajatuksia niin alaasteella, joka on tosi nuorena, niin mun päässä. Et, et nyt että älä syö, älä syö, ei saa syödä, tai että sun pitää liikkua enemmän. Ja siinä kohtaa kun huomasi, että sellainen, että, niinku ajattelee, ö, niinku, tai siis, että kun tuntee häpeää siitä, mitä tekee, että tuntee häpeää, jos syö, tuntee häpeää, jos ei syö, tuntee häpeää, jos liikkuu, tuntee häpeää, jos ei liiku, niin siinä niinku tajua, että et nyt ei ole kaikki kohdallaan. Mun, mun päässä niinku alko pyörimään sellainen, niinku, että et hei, tämän asian ei pitäisi olla näin. Tämä ei, niinku, ei toimi, tämä ei ole oikein. Pikkuhiljaa mediassa alkoi näkymään erilaisia niinku kehopositiivisuusliikkeitä ja kehopositiivisuus-sivuja ja artikkeleita. Ja, ja ylipäänsä se niinku nousi trendiksi, että tajusit et, että ei ole niinku ainoa, joka ajattelee, että se homma ei voi toimia niin. Öö, mutta jotenkin en mä niinku pystynyt heti samaistumaan niihinkään. Ne oli vähän sellaisia, niinku että kaikki on täydellisiä just sellaisina kuin ne on. Ja, ja et niinku kenenkään ei tarvitsisi muuttua mihinkään. Mutta en mä jotenkin itse ajatellut niinkään. Mä, mä ajattelin itse, että ihminen ei ole ikinä valmis. Mutta sitten samaan aikaan myös ajattelin, että, että jotta voi muuttaa jotain itsessään, niin pitää ensin hyväksyä se puoli itsessään. Mä jotenkin ajattelin, että tässä on nyt sellainen rako, mihin mä voisin ehkä vähän työntää omaa sormea varovaisesti. Koska tämä on tosi herkka aihe, siis ihmisten kehot. Sitten koska mä oon itse aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, niin mulla vaan jotenkin joten jostain se lähti. Että hei, maha maanantai, tää on nyt se juttu. Koska mahat oli jotenkin aina ollut se, minkä mä näin isoimpana ongelmana itsessäni ja mistä mä olin muilta kuullut eniten. et liian iso maha, liian, liian löysä maha. Maha ei oo okei, mutta en mä tiedä päätin, että mahat on nyt okei, okay. piste. Se on, se on niinku ihan, sillä ei oo mitään väliä, minkälainen sun maha on. Varsinkin, jos sulla on hyvä itse olla sen kanssa. sitten mä aloin tekemään... Sellaisia, joka maanantai sellaisia postauksia, niin että no, hyvää maha maanantaita ja jotain kuvia, erilaisista mahoista videoita, jotain hassuttelujuttuja. Eikä mitään sen ihmeempää, ei mitään sellaista, niin että jes, että nyt niin voimaannutaan, tai ei, ei mitään sellaista. Ihan vaan jotenkin niin halusin tehdä sen mahdollisimman tavallaan neutraalisti, sillei, niin tuoda, tehdä siitä sellaisen tavallisen asian. Että se ei olisi mitään ihmeellistä. Ja en mä tiedä, sit, no ei siitä ole tullut mikään iso juttu, mutta ei sit mun puolesta tarvikkaan tulla. Ja, ö, monet mun kaverit on ollut siitä tosi iloisia. On sanonut, että se tekee niinku, maanantaista paremman päivän tai, tai jotenkin, että on tullut itsellekin vähän parempi mieli. Edes silleen hetkeksi aikaa, joka on jo sekin mun mielestä tosi tärkeätä. Mä sain koko homman tosi paljon loppujen lopuksi tukea mun omalta äitiltä. Öö, vaikka vaik se oli myös samaan aikaan ihminen, joka oli ollut peilin edessä silleen, että no tulipas syötyä. Mutta jotenkin se, että ei meistä kukaan haluaisi tuntea huonoa oloa siitä omasta mahasta. Se on sellaista kipuilua, öö, sellaista epävarmuutta ja jos sä haluat muuttaa, siinä jotain, niin niin pitkään kun pysytään terpeellisen rajoissa, niin sekin on ihan okei. Okay. No, ää, siinäpä se mahmaan tai ja vähän omaa tarinaa myös. Mahat on tosi ihania. Rakastakaa teidän mahoja, kohdelkaa niitä hyvin.